آه بركان يا بركان آه بركان يا بركان في قلقه وانت عدلك فينا ناسك غافون ما بقيت شبح زمانا فينا اليوسي والكلفة اه والماح يمول كلام الزينة فين حايك لمليفة اه والقصة على حد العين فين فين فين مرشيه وسقايه عند الوالي سيدي احمد بركان ذاك اللامرسمه مازال حدايا اني مشيت مع ناس زمان حرام. وعويشة مولا تشداولوا الحشوبة والضمان لهم في التجارة فين فين فين فين فين الرواية لما اني يقولوا السليمة الفيلم ما تصحاش بيه يكمل وخام جمعينا على السيمة فين ماركوس وبرين فين فين فين فين فين فين فين في نهار العيدة فينا شاكو بالدرب بالدربالة والعصا فليدة البيبان بويا قشار والقرابة يخزمان تلاموا شيوخ الناس وقال عين باش ما كان فين فين فين كانت لكلوش تصوني فريكول امتاع النصارى الواغشات خارجات بالميمية بتقاودين جاكيين وصارى ساندي قابل بالقرمود تبان من البعيدة ما الباب الخضراء ودار وفي بلاصتها مسجد ولمسيت فين يقرأ المحاضرة فين فين فين فين